Космонавт, червоноармієць, білочка та огірок – це далеко не всі іграшки, які оселилися на ретро-ялинці хмельничанина Ігоря Байдака. Щороку напередодні новорічних свят у своєму туристичному офісі він прикрашає ялинку іграшками з власної колекції. Колекціонувати прикраси чоловік почав випадково. Я по життю колекціонер. Малесники, в нас магазинчик типу антикварний. Я зайшов, побачив такого жовтого маленького медведика з мого дитинства. В такому комбінізончику, типу, як ми в садочку ходили в червоному, і мене це настільки пробило, я не знаю, в минуле. Я, коли приніс то Медведика додому, я зрозумів, що він чекає на своїх друзів, що він скучає, так, як і я за своїм дитинством. Ось так це все розпочалось. Скільки іграшок в колекції Ігор не рахував. Каже, тисячі. Але він точно знає, яка прикраса в нього є, а якої немає. Не кількість вже ж визначає, а радість. Я ділю їх на період, відразу після воєнних, 60-ті роки, 70-ті. Перш за все класифікація така, це класифікація пам'яті. Мені така тематика овочево-фруктова дуже подобається. Ті іграшки, які пережили події, які переживав наш народ тоді. От з їжею були проблеми, і у вигляді кукурузи, огірків, помідорів. Да? На тебе вам дивіться і думайте, що все є в нас, да? таким чином. Особливо пишається колекціонер двома експонатами. Це кулі по голову ялинку радянського періоду. Скуль, мабуть, це такі найцінніші, реально це кулі кінця 40-х років. Післявоєнні кулі, які висіли в Кремлі на ялинці. Звичайно, ну що вражає, ну ви розумієте, що розміри, бо розумієте, які були ялинки, десятки метрів. Вага грам 300-350. Скло таке, що, ну, його, наче, я вам постукаю. Його навіть, щоб розбити, то треба хіба такого ну, добре Кинути нічого не буде. Ну і звичайно, сюжет колекціонер зазначає, що серед шанувальників новорічної іграшки, що тоді що зараз був і залишається годинник, порівнюючи годинники минулого століття та сучасну новорічну прикрасу, чоловік помічає схожість дідуся та онука близько шестидесяти років годиннику і годиннику близько місяця. Ну але щось такі та є, щось такі та взято да з минулого, щось ось сучасне, нове, але разом вони складають гарну компанію. Причому, що цікаво, радянський фільм «Карнаваля ночь» зробив пісню «5 хвилин» дуже популярною, і з тих пір на радянських годинниках зображали, не вистачало завжди 5 хвилин до нового року. Тоді, як на європейських годинниках, 12 показують. Частина ялинкових прикрас з колекції Ігоря Байдака – це родинні іграшки. Частину подарували друзі та знайомі, частину придбав на блошиних ринках, а інші – у колекціонерів по каталогу чи інтернету. Ось тут є хто в нас такий. О, ось яке гарне. На секундочку, подивіться, чого вартують ці фарми, які кольори. Ну, щонайменше роки 50 ці іграшці, на німей б вчора зроблені, правда? Тут навіть, якщо подивитися, навіть орнамент на хустинці квітами прикрашений. Ігор каже, що насправді шкодує, що Новий рік лише раз на рік. І, можливо, аби частіше відчувати атмосферу новорічно-різдвяних свят, він і почав колекціонувати ялинкові іграшки. Сенс цієї колекції, сенс тої ретро-ялинки, подарувати якісь частині людей – відчуття тепла, доброго різдва, сім'ї, щасливого Нового року.